Wadau wa michezo niwaambie tu kama kawaida Tiki TV kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi katika maisha hakuna muda wa kuupoteza bofia subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja Tiki TV kikili zaidi nimebatika kukutana na stori kubwa yenye undani wa kuhusiana na kuahirishwa kwa mechi ya Simba na Yanga ambayo ilitakiwa kiwake pale katika uwanja wa Mkapa ilikuwa ni tarehe 8. Mimi Kelvin nipo na muhusika ambaye anajua na kuda vitu vingi ukimwangalia hapa hata na kuku aliyembeba anakuambia anayo sababu atembei naye bure ni jamaa wa Yanga lakini pia anatokia kule Mtwara. Tuambie jina lake afa tupate undani wa kisa kamili na na nini kika aendelea na mpaka sasa kuna kipi ambacho kinaendelea mambo vipi chalama tu chafi kabicha jina lako nani kwanza Banda mimi jina langu lilichi kabicha ni too umali muhamedi omari muhamedi lafudhi ya kimakonde kutokea mtwara sehemu gani pale mtwara mimi kutokea kule kwanza konja mtwara kama ni toala yenyewe vijiji vyake vyote mimi kule ni kwangu sababu ni ule uko umetapata kote ni wala ni na njirini kule ndangende kule tena ngende nilipojaliwa mimi kule ambako ndo kwenye mambofu, hofu eh, kule ndo kwenye, kichina, ndo kwenye kichima chenyewe, kule mm. eti, eti kule kwenye mambofu <laughs> sawa tutakuje huko wakati tuna tunakupata kuna wimbo ambao ulikuwa unaimba Unaweza kutukumbusha kidogo na watazamaji wapate flavor ambayo mimi nilipata laf tuendelee. Chavi <laughs> sana. Ni kuchana michitari hii. M. Mm. Maliza wote maliza. Kanyaga wote kanyaga. Simba. Oh tufe ote. Watanzania tufe ote. O tufe fe hote afrika nzima tu hote wetu fe hote hote mali za wote mali za kanyaga wote kanyaga simba e. chacha njomba mimi bwana chauti channel kuna kitu ambacho sijakielewa uliposema maliza wote kanyaga wote Maliza za alafu mdomo wako katika mdomo wa jogao huyu chacha njomba umechekia huyu mm. Ja, kwanja mimi na tabachamu nataka nataka nchochi nataka nchochi chubiri kwanja nitakupa nchochi wako umeona huko na nchochi wake e, nchochi wake kutembea nao uh -huh. bana huyu no kwanja natas, natas, natas, natas, kubwa uh -huh. kwanja utambue kabili cha tijianga kidume tijianga jogoo mimi ninapotokea dabi na nina hii kuingekana kuku basi Nona no, na kwanza na, na kunja nani na, bana nataka nikupe moja ambayo umeona nani naye. Amechekea. Na. Bachi hapa mimi ndio kumbembeleza nani Kumfungua na kutoa kum, kumfungu na kutoa jojoo zake. Hich, ngoja. Yuna nakuelekea na, na, Njomba ah. anatoa kunaibicha cha cha cha. Ah. Mbona unaona? Natoa hich, hich, hich na nijak. Hich, mbona? Hmm. choka kule. Mm ak kama ndo tatu na kule chimba tatu na kama kudonoa mo, chimba moja bila na kama kudonoa jote hiji hiji jote, jote, jote, jote, jote, jote, jote, jote bachi chimba mvua na mngome zitapigana uwanjani hapo umechekia na nina hiyo huyu akila mbili tatu mimi naanza kuchangilia akichipo kula kichucha mimi bwana na mimi ndo machozi kunitoka uko, na kuanza kuondoka Denacho angalika bicha mpila. najua kwamba leo tunaumia lakini nasema hivi njomba we ukichikia nga, ukichikia mtu kujarimika ku, ku, ku, kwenye kwenye kambi ya jechi chimba wamechalimika kwenye kambi ya jechi mara walipotea alipotea njia wakajikuta kwenye chochoro ya jechi kuna kitu ambacho kidogo sijekielewa hapo asip akila ina akila Punje moja mahindi haya ina maana Simba ndio wanafungwa goli moja. Jana tu moja bila. Akila mbili? Akila mbili goli mbili. Akila tatu? Akila tatu tatu. Asipokula hata moja? Achipokula hata moja basi Yanga tumumia muumia. Ndio kufanya kuondoka mtaratibu na kwa chili yangu muone. Muone. Mimi bwana njiomba mimi ndio hii ndio hii. Kwa ni ujiogoe ulimpataje na nitangu muda gani? Njiomba mimi bwana jiogoe na nje kule newala kule. Nguvika newala kule. Babo kachema bana wewe njuku wangu unajua una mapenji na Yanga. Ndani anaenda kanikupe chili moja kutoka na Yanga. Chacha hivi mambo yamekuwa tafulani. Ndio kannipe ile chiri. Aliponipa chiri kanaanibasi na kuongea jogo jogoo huyu. Jogondo kubwa ya kukuongoja wewe katika kuenda kuangalia Yanga. Kwa wa Yanga ndio mipenda damu. Kwa Babu Yanga chiku ikiitaka kuchinda atakujulisha huyu. Na kama itapungwa Yanga itakujulisha huyu. Kwa hiyo ya dabu mimi kuingia na naye pale wanjani. na kutuliana nina hii kutulia hapa nina hii Kwa maana ulitoka ngende ukaenda niwala ko Babu. Na nikatoka ngende ngende niwala. Tena njipanda gari Kango. Kango. Likuchukua muda gani? Aah, njomba wewe. Bana Mungu mkubwa. Nilichukua chiku tatu kwa sababu ya niliwekaeka vituo njiani. Mechikia. Weka vituo njiani ngochukua chiku tatu tu. Kupika kule. Sawa, kwa maana hii historia ya Ujogondo kama ilivyo. Unaweza kutuambia ilikuaje pengine kwa kwa mechi ambayo ilitakiwa ichezwe ile tarehe 8. Chaacha njomba mechikia. Ile chikwa tarehe nane, mi kupika pale wanchani na udogoo. Niku kwanja kaingia wale wenzangu na mimi kufanya fanya wanaita jogging nikachema ngoja kwanza Nipata taarifa kutoka kwa, kwa jogo nika kunjona nani nikaona nikaona jogoo kichwa kutikisha tikicha ile nanai tikicha tikicha nanai mimi niko juu ya chala yake manake nini ndio kutoa chimo kumpiga babu babu mwana jogoo kutikicha kichwa siju anataka kuupa babu akachema achokupa njomba nyama woyokoogopa kuingia kwenye ntego huo ndoku nyama leo acheji, yani leo mecha nna yani chokuba, nyama nyama leo acheji Mona, nikonanda chacha njomba na mimi pecha ndo nchatoa, kingilio nchatoa Chachana na babu tunapanyaje mimi kwa nachikitika kuchua hela babu akachema uchijari lako lakini leo mecha nna ndo mikunyanyuka pale mapema tu muondoka nje mapema ilikuwa kama sangape mimi ndioomba mimi kuja mapema cha lakini niliondoka pale mimi cha cheetah ndio cha nane ile kutangaza kwenye lakini ni kuondoka kimya kwa mimi ndio kujua kama leo mechi checheki Kasa kwa, kwa mujibu wa wewe mwenyewe ni kwa sababu gani ama ni kipi kwa sababu na, nasikia kwamba una siri zote na unajua kwa nini mechi haikuchezwa na unajua kwa nini pia Simba hawakuingia uwanjani kama unavyosema japokuwa hakuna u, ukweli halisi kwa sababu muda wa, wa mpira kuanza haukufika wachezaji wakagoma kuingia uwanjani. Njomba mi nachema ukweli chimba nao wameluka babu kaniambia bana chimba nao ameruka amekwenda njambibakule njambibali kule kule kwa chazintaji kule wanachimba chuko eh, kwa chazintaji njambi unazungumzia zanzibar na ehe njambibali kwa kwa kule mmembe tayari ba. ndo kukaa pale wakaanza kufanya manjegeka pale kwa waka magio wakamogeoa waka maji ya chumbi Chit, babu kufanya kum, kuona kwenye mlimu yake ndo kaniambia munangu nao ameruka tetechoo ameruka vibaya wa mluka vibaya kwamba njibali umedunda kwa makonde ni wao umedunda mecheke cheke bachi yao wanauona of wachaona kama kwa kufanya fikisho fikisho kwa chimba kutaka kuchomwa mchezo na waoka hiyo timu taka kucheza nao nyingine hiyo wa kule Timu kutoka nani kule? Walikuwa nawachubiria mchumbini na, na South Africa. Cha Ujapilika. Cha Ujapilika kuna timu ambayo itakiwa kucheza mechi na Chimba baada dabi iko hiyo tarehe 15 inaweza ikawa Ijumaa tarehe 15 yes. Mm, mm. Chacha njomba wali kule ndo kufika hapa Tanzania kuchemangaje tukaone tukaone chimba wan, wanapocheza wanacheza wan, wan, wan, na na, na bingwa ambaye ni yanga angafikani umechukia chacha wanataka kuona mchezo wa chimba wanachezaje ili watapokufa chimba hapa na wao kule wakawa vile vile kama ndo wa chichi huko umeona Ichecho kubada kujua kwamba um, kumbe kuna wenjeru kula wapinjani wachafika hapa. Um, Bachi na hiyo na ikawa bana watatuchoma nichecho yetu tafita kwa balaa tutaenda kwa tipuika, mengi kule ku tipuika kutoa poa. Tunaku tipuika na kwa mm. kama kumbe ni kweli walikuja uh -huh. kabicha walikuja. mi mwenye kwanza babu aliniambia mengi, tumeingia kichema hapa atanipunga, atanipiga pingo, mimi chitaki gagerechani bwana. Mimi mm. mengi tu babu ka chema, mengi tukuchuchimba, kuuchimba. Chimbo bwana mm. bwana. turudi katika upande wa wa klabu yako. Yanga. Tangu umeanza kuishabikia mpaka sasa hivi, una muda gani na pia ambacho umefaidika nacho pia kupitia Yanga. Njomba bana mimi nimefaidika mengi kupitia Yanga. Kwanza kabisa mimi inachema Yanga bana amenitoa kwenye kija na kwenye, kwenye mangaja. Na choo peke yake. Yanga bana mimi nimekula matunda yao china mengi. Mechekia mengi tu choo kula matunda maneno maneno kula matunda vitendo kabicha Mechekia Bachi bwana mimi tangu chiku hio na ule mchezo unoucheza yanga mimi na mapenzi majuri kabisa na yanga sababu unacheza mchezo njuri nikajikaaji choncho la kiborobalo mechikia mimi bale kujikuta moyo kukwane, nangani, la mechikia mimi bwana yanga bwana mimi mbali cha niko niko mimi yanga mechikia kuna, kuna kwa sasa hivi tukiangalia kiuhalisia kabisa yanga mara nyingi inapokutana na simba watu wengi kuna kwa kuna maneno mengi lakini nafasi ya simba ukilinganisha kwenye performance na matokeo ya mechi za hivi karibuni kama ingekuwa tafsiri ya mchezo ni kutokana na mechi ambazo club gani inaongoza basi yanga mpaka sasa hivi inakuwa imeshapoteza unalizungumzia vipi hilo Mmm, jomba bwana mimi na chemaga chiku jote. Uchema Chan Time na ngoja na Chan Time adui yote. Chan Time leo na majuri yake. Kweli bwana chimba bwana. Tucheme tuchimba kweli bwana Chan Time chimba bwana vijuri Chan Time. Chan Time chichi tunajua enye, tunadili, wapi. Ujua chichi yanga tunapodelay chichi kuni kwenye njola mkwanja cha time viongozi wetu kishaona mkwanja kiumina gani pale na sisi tunayumba kutubunja moyo wanjane kucheza bila bila nichimamo chini lakini mkamani mkwanja kisha nyoocha moyo wao mbele na mambo yanakuwa cha afi chimba nje hivi cha time wanakuwa vile lakini wanaviburuza vidogo vidogo sababu mkwanja Kinti mkwanja ndo una chababicha wachezaji wana jila wanacheza norma ni chachi neck wangu ndo maana cha nteme ushindi unakuwa na lega lega pale lakini mkwanja ukawa vizuri ah mbona chitu natoboa tu taziyo ni mkwanja sio kwa, kwa. maana hiyo unakubali kwamba wananchi hamna hela kwa sasa kwa chacha mimi na pecha hatuna lakini njipo chemu jimepicwa na lo pecha pecha hichi mama, zambi itanitapuna. Itanitapuna zambi pecha tumepuna nyingi tu unakumbuka una ipindi kile nilikuwa bakuli vipi Kani, kanigusa tu kusenikaangalia njomba uchipikilie mabaya kikugucha ndio baraka ukitoka hapa mipecha na cheko kupandichwa juu umeona bana nema. hii nema. Nke bali, kila nyoya moja ukichukua kwao milioni cha cha njomba bana cha cha bana mimi Yanga chimba, chipo. pecha ajitumiki kwa ushirabu kwa taratibu watu wamekaa kwa sababu ya vye dama tumbo yao ndio maana unakutasha ni time yanga ni na yumba yumba sababu njuruku jinajibwa na watu mmechikia bwana wachezaji moyo ule ukiwafata wachezaji ukaombeo kwa ule jacho jambo hilo watachema kweli pecha bwana tukikwajo kitu ki gani ambacho unakipenda zaidi kwa yanga njomba bwana mimi kwanja kabicha mifumo wale mabana na mevumo tofauti mmechikia Gizyo kwamba mpumo mtokoto leo na kesho atatoa uwuo abana chimba mipumo hiyo wana ile yanga na mipumo mingi tofauti pauti alafu yanga kuna vipaji alafu yanga kuna vitu, kuna watu bali atari. Kuma na bali hatari kwa maana hiyo baada ya hapo sasa utakuwepo bado Dar es Salaam ama unarudi Mtwara njomba mi mpaka dakika ichacha mimi narudi kwa sababu mimi mambo ya mechi ndo nina. Bulani rudi mtwala, nikanirudiche kuku kwanza huyu, nikamwekea kwenye jiji lake. Maana huyu choo kujula julula. Amechike. Huyu ana jiji lake maalum. Tukumweka kwenye mpaka dabu nyingine ndo kunichukua kurudi naye. Hivi kecho achubu mimi ni pipa niko ndoka. Hmm. kuku sasa tofauti na na mahindi kama hivi huwa anakula kitu gani kingine? Kuku huyu bana kula ntama Kocha ntama tama uwele kukocha uwele, nchele ndio chakula vyake ila maji maji yeye kunyunyua maji Yo, ya chini maji kumwekea kwenye kiganja kichu, kichupa hivi ndio kunywa kama yeye maji chini kwenye nyali jianwy anasiri gani mpaka akawa kuku tofauti kiasi kiasi njomba huyu kuku bana babu mimi nkaniambia kabicho kuku ana chiri njito kuku huyu cho kuku ambaye ametoka kwenye yai hili hapana ni kuku ambaye kachuka tu tu kwa miujiza miujiza tu. Ilali mpata kichiwani huko, alienda yeah, ah. kwa kichiwani kama mpata ah. kulia nani kule. kama ndo Malawi kule. Kama ndo Malawi cha Malawi kule wapi kule. Ah. Yeah, babu yake magumu alipoenda kunichukua huko lakini maajabu makubwa sana. Huyu huko unapomwona hapa, nyoka hapa, anaesha kageuka mbwa hapa. Ah, an Anaweza gueuka nyoka? Anaageuka nyoka huyo. Ukoo kanaageuka nyoka. Mhm. Mm Ni ngeuze nyoka? Ngoja kwanza. kobula ile. Kobula na nini? nyoka na kageuka kenge. kageuka fimbo, bakola. Machike. Mm. Machike. Mm. Mm. Mm. Bachiche cha uchekimbie cha mbuji. Na mbuji, Uwone kama mimi kweli babu kanipa vitu vyangu. Yamtoa yangende hekele cheke doleke ah. Lowo Njomba ndo nilijema kwamba kwa mbuji ndo nitakachabadilisha kwa nyoka kwa ndo hivi hey. Na ukimbadilisha hivi kwa mbuzi hapo kwa mbuzi mbuzi dume mbuzi Njomba mbuji dume kwa dume nitamkaje nimweke jike mimi nimekuwa chimba bibi wewe ma jeje umejikia greda machala na nguja nyoga alafu ile na na ana uwezo kwa wakuwa hivi kwa mdagani sasa kama mbuzi wakati ninapotaka mimi ninapotaka mimi choko cha mndagani ninapotaka mimi ndivyo mnapoona eh na, na, na huu uwezo wewe ulianza ku, kujua ndani muda gani? Njomba mimi huu uwezo Mwaka njima mimi kokaka na babu. Nilipata chida kuelewa lakini mpaka chacha hivi ni kuelewa tu naelewa. Naelewa tu. Hmm.